بسم اللہ الرحمن الرحیم کپتان کی چال کامیاب اسٹیبلشمنٹ کی آزمائی شروع پی ڈی ایم پھنس گئی ہے ایک رستہ اختیار کرتی ہے تو بھی اس کے لیے مصیبت ہے دوسرا رستہ اختیار کرتی ہے تو بھی مسائل ہیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم پر پاگل فن کا دورہ ہے وہ اسی طرح ریاستی طاقت کے استعمال کے ذریعے تخت لاہور پر قبضہ کرنا چاہتی ہے جس طرح اس نے اسلام آباد سے کپتان کی حکومت ختم کی تھی تحریک عدم اعتماد پیش کر کے اور اس دوران ریاستی اداروں طاقتور حلقوں اور اعلیٰ عدلیہ نے اسے غیر معمولی سپورٹ کی تھی ناظرین اگر اس دفعہ بھی وہی ڈرامہ دہرایا جاتا ہے لاہور میں تو اس کا خان کو کیا فائدہ ہے وہ سیاسی فائدہ ہے اور اگلے عام انتخابات میں عوامی غم و غصے کی جو لہر ہے اس کا جو لیول ہے وہ ناقابل بیان ہو چکا ہوگا اور خان کا ووٹ بینک ایسا ہوگا کہ پھر وہ ایک آندھی اور طوفان کی طرح آئے گا اور چھا جائے گا اور اگر ایسا نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو جاتی ہے ادارے سپریم کورٹ اعلی عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں تو پھر پی ڈیم میں اتنا دم خام نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو ان اسمبلیوں کو پورا سال چلا سکے تو پھر یہ سارا سسٹم دھڑام سے نیچے گرنے والا ہے اور اگلے تین چار ماہ کے اندر عام انتخابات نا گزیر ہیں ناظرین یہ بہت بڑی ایکسکلوسیو خبر ہم آپ خان کی جو تازہ ترین چال تھی اس کی تفسیر ہم نے آپ کو کل بھی بتائی کہ کس طرح انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک بال میں تین وکٹیں گراؤں گا تو تین کون سے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں یا ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں یہ خان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت زوردار اور شاترانہ چال تھی جس میں وہ اب پی ڈی ایم پھنس گئی ہے یہ ساری تفصیل ابھی ہم آپ کو بیان کریں گے اور اسلام آباد میں راول پنڈی میں اور لاہور میں جو سرگرمیاں جاری ہیں اور خاص طور پر سینئر اینکر پرسن حامد میر نے جو ایک بڑا سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے اس کی بھی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے اپنے آخری دور میں اعلان کیا تھا کہ فوج اب سیاست میں غیر جانبدار ہو گئی ہے اس نے اپنا سیاسی کردار ختم کر دیا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سے اب تک کسی حد تک غیر جانبدار ہونے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے آئی ایس آئی کا جو پولیٹیکل سیل تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے مبینہ طور پر اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں بظاہر ابھی ان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ ان کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ وہ کسی ایک فریق کے حمایتی ہیں یا کسی دوسرے فریق کے مخالف ہیں لیکن عمران خان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے اس حوالے سے زمینی حقائق کیا ہیں خان نے اسی لیے یہ نئی چال چلی ہے اسمبلیاں دو اسمبلیاں توڑ کر انہوں نے عام انتخابات کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے ملک کو کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اگر ادارے غیر جانبدار ہیں اور اگر انہوں نے غیر جانبدار ہونے کا مظاہرہ کیا تو پی ڈی ایم کے پاس نئے عام انتخابات میں جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں کیونکہ وہ اپنی سیاسی طاقت اپنی موجودہ انتظامی طاقت کے ذریعے موجودہ سسٹم کو پورا سال نہیں چلا سکتے اگر وہ دھونس اور دھاندلی سے یہ سلسلہ چلانا چاہتے ہیں پورا سال یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں امپائروں سے مل کر یہ میچ کھیلنا پڑے گا جو دوسری اننگز ہے اس میں انہیں خان کی طرف سے جس شدید رد عمل کا سامنا ہے اس میں سوائے ایمپائروں کو ساتھ ملانے کے پی ڈی ایم کے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے ناظرین خان کی یہ جو تازہ ترین مائنڈ گیم ہے اس کی ہم تفصیل میں تھوڑا جاتے ہیں کہ اگر ریاستی ادارے پی ڈی ایم کی حمایت میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ موجودہ دل دل سے نکالتے ہیں حکومت کو وفاقی حکومت کو اور اس سسٹم کو پورا سال چلاتے ہیں تو اس میں خان کا کیا فائدہ ہے اور اگر استعمال نہیں ہوتے بالکل غیر جانبدار ہو جاتے ہیں تو خان کا کیا فائدہ ہے پہلی صورت میں ناظرین یہ ہوگا کہ عوامی ردعمل جس طرح خان کی مقبولیت وفاقی حکومت کے خاتمے کے بعد انتہائی تیزی کے ساتھ اوپر گئی تھی اس کا اب ایکشن ریپلے ہوگا جب پنجاب میں سے بھی خان کی حکومت خان کی اس ساری سیاست کو ریاستی طاقت کے ذریعے بلڈوز کیا جائے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام کا اور خاص طور پر پنجاب کے عوام کا جو پاور بیس ہے کی سیاست کا اگلے عام انتخابات میں فیصلہ کن لڑائی جو ہے وہ پنجاب میں ہونی ہے تو وہاں پر اس کا کیا ایکشن ہوگا اور اس کا خان کا جو ووٹ بینک ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے یہ بات کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے پہلا سین ناظرین دوسرا منظر یہ ہے کہ اگر ادارے واقعی غیر جانبدار ہیں تو موجودہ اسمبلیوں کو بچانے کا موجودہ سیٹ اپ کو بچانے کا پی ڈی ایم کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے دونوں صبائی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد اور قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے استعفوں کے بعد یہ سسٹم بالکل نہیں چل سکتا تو اس صورت میں عام انتخابات ناگزیر ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ مارچ یا اپریل میں دو میں عام انتخابات ہوں گے اگر ادارے غیر جانبدار اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتے تو پھر خان کو اپنی آئندہ سیاسی حکمت عملی بنانے کے لیے بڑا وقت مل جائے گا ناظرین جب بھی کوئی کپتان اپنی ٹیم منتخب کرتا ہے کسی میچ کے لیے تو سب سے پہلے وہ وکٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے کہ وہ وکٹ کیسی ہے جس پر اسے کھیلنا ہے تو اس وقت جو ملکی سیاست ہے اگلے عام انتخابات ہیں اس وقت تک جانے کے لیے جو وکٹ ہے وہ اس کا بارے میں جاننے کے لیے خان نے جو تازہ ترین کھیل کھیلا ہے کہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ کیا ادارے واقعی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو چکی ہے ناظرین اگر ادارے غیر جانبدار ہو چکے ہیں تو پھر خان کے جو آئینی حقوق ہیں پی ٹی آئی کے جو آئینی حقوق ہیں دو صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا جو ان کے پاس آئینی اختیار ہے اور وفاقی حکومت کو ڈی کرنے کے لیے اس کی اخلاقی حیثیت ختم کرنے کے لیے قومی اسمبلی سے جو وہ استعفے دینا چاہتے ہیں ان کی منظوری یہ سب آئنی تقاضہ ہے یہ سب جب تسلیم کر لیا جائے گا اس آئینی تقاضے پر عمل ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ سارا سسٹم لولا لنگڑا ہو چکا ہے اور ملکی معیشت کی حالت اتنی خراب ہے کہ پھر پی ڈی ایم یہ سسٹم نہیں چلا سکتی اور الیکشن ناگزیر ہوں گے ناظرین دوسری صورت یہ ہے کہ جو ادارے ہیں جس طرح کا پی ڈی ایم دعویٰ کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے فوج ان کے ساتھ ہے عدلیہ ان کے ساتھ ہے تو عمران خان جتنا بھی شور مچاتا رہے گا سیکھتا چلاتا رہے گا جس طرح اس کی وفاقی حکومت ختم کی گئی تھی تو موجودہ جو اس کی سیاست ہے اس کی سبائی حکومتیں ہیں جو اس کا آئندہ سیاسی کردار ہے اس کو اس کا جائز آئنی اور قانونی اور جمہوری حق نہیں دیا جاتا اور نہیں دیا جائے گا یہ پی ڈی ایم کا دعویٰ ہے اور جو سینئر اینکر پرسن ہیں حامد میر انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس ساری دل دل سے نکلنے کے لیے اب پی ڈی ایم کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ وہ پنجاب میں گورنر رائے لگا دیں گورنر رائے لگا کر صورتحال کو مینج کیا جائے گا پھر پی ٹی آئی میں ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے کچھ توڑ پھوڑ کی جائے گی اس کی ابتدائی تیاریاں کافی ہو چکی ہیں ہم نے آپ کو اپنے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ کس طرح جہانگیر ترین علیم خان فیصل واوڈا اور دوسرے لوگ بڑے پیمانے پر ایک تیاری کر چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی پی ٹی آئی کھڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اگر گورنر رائے لگتا ہے تو گورنر رائے لگنے کے بعد سب سے پہلا حملہ پی ٹی آئی پنجاب پی ٹی آئی سندھ پر ہوگا اور ارکان صوبائی اسمبلی اور ایم این اے پر مشتمل ایک نیا دھڑا تشکیل دیا جائے گا اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی بحال کی جائے گی ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے نواز شریف کو یہ تجویز پیش کی ہے کہ حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیر پنجاب بنایا جائے اس حوالے سے گیم اندر کھاتے جاری ہے اور آپ کو جلد حوالے سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی میں جو دھڑے بندی کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سب سامنے آ جائے گی لیکن یہ سارا معاملہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جو ادارے ہیں وہ ان کا ساتھ نہ دیں ایک حد سے زیادہ آگے بڑھ کر ان کا ساتھ نہ دیں اب یہ آزمائش خان کے اس یارکر کی وجہ سے اداروں کو ایک آزمائش کا سامنا ہے اعلی عدالتوں کو مقتدر اداروں کو ایجنسیوں کو اور جو ہماری حکومتی مشینری ہے اس کو ایک آزمائش کا سامنا ہے کہ وہ یا تو اب یہ ثابت کریں کہ وہ واقعی غیر جانبدار ہیں اگر وہ یہ ثابت کریں تو پھر تو پی ڈی ایم ایک مفلوج حکومت کے ساتھ یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھا سکتی لیکن اگر وہ ساتھ دیتے ہیں وفاقی حکومت کا وزیر اعظم شہباز شریف کا اور پی ڈی ایم کا اور تخت پنجاب چھین کر اسے دیا جاتا ہے پی ڈی ایم کو تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ خان کو اپنی آئندہ سیاست نئے انداز میں کرنے کی تیاری کرنی ہوگی ناظرین پہلی صورت میں اگر ادارے غیر جانبدار ہو جاتے ہیں اور دو چار ماہ کے بعد عام انتخابات ہوتے ہیں تو خان جو اپنے پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے کا فارمولا ایک اور انداز سے بنائے گا اور اگر ادارے غیر جانبدار نہیں ہوتے اور اگر عام انتخابات فوری ممکن نہیں ہیں تو پھر خان کی حکمت ملی بالکل بدل جائے گی پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی جو قیادت ہے وہ نئے انداز سے تشکیل پائے گی اور اگلے عام انتخابات میں جو پارٹی ٹکٹ دینے کا کرائٹیریا ہے وہ بھی بدل جائے گا دو صورتوں میں الگ الگ فارمولے ہوں گے اور خان نے اس حوالے سے اپنے ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے یہ داو کھیلا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے اگر اس آزمائش میں اسٹیبلشمنٹ ثابت کر دیتی ہے کہ اسے اب کسی سے لینا دینا نہیں ہے کسی ایک پارٹی کی حکومت یا دوسری کے اسے کوئی اس سے سرکار نہیں ہے تمام لوگ تمام سیاستدان تمام جماعتیں ان کے لیے برابر ہیں تو پھر خان جن لوگوں کو انتخابی ٹکٹ دے گا ان میں الیکٹیبلز بھی شامل ہوں گے ان میں ایسے طاقتور امیدوار بھی شامل ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ خود کو غیر جانبدار ثابت نہیں کرتی تو پھر پی ٹی آئی میں الیکٹل کا جو مستقبل ہے وہ اندھیرا ہو جائے گا کیونکہ یہ اور با اثر جو خاندان ہیں پی ٹی آئی میں اس وقت شامل ہیں ان کی سرپرست اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر اداروں کو جو خان پہلا جوابی وار کرے گا وہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک آپریشن کلین اپ ہوگا اور وہاں پر جو جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور مختلف جو پرانے سیاسی گھرانے ہیں ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں انہیں پچھلی لائنوں میں دکیل دیا جائے گا اور نظریاتی کارکن اور ایسے لوگ سامنے لائے جائیں گے جو پروفیشنل ہوں گے ناظرین ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جس طرح کچھ ریٹائرڈ جنرل ہیں وہ اپنا دو سال کا پیریڈ جب ان کا پورا ہو جائے گا وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے ان میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام سامنے آ رہا تھا اور اس کے علاوہ بھی تقریباً چھ سات ریٹائرڈ جرنیل ہیں اور پانچ چھ ریٹائرڈ ججز ہیں وہ پی ٹی آئی میں آنے والے ہیں جون جو ان لوگوں کا پیریڈ مکمل ہوتا جائے گا وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے جائیں گے اور اگلے عام انتخابات کے دوران پی ٹی آئی کی جو وفاقی سطح کی قیادت ہے اور صوبائی سطح کی قیادت ہے اور مختلف انتخابی حلقوں میں جو ان کے امیدواروں کی جو شکل و صورت ہے جو ان کا فارمولہ ہے جو ان کا کرائیٹیریا ہے وہ بالکل ایک نیا ہوگا اور پی ٹی آئی حقیقی معنوں میں ایک انقلابی جماعت بن کر سامنے آئے گی اور دو ہزار کے الیکشن دو ہزار میں ہوں یا دو ہزار چوبیس میں یہ انیس سو اکہتر جیسا آپ کو منظر نظر آئے گا کہ نئے نئے امیدوار ہوں گے لیکن وہ پرانے امیدواروں کو الٹا کر رکھ دیں گے یہ صورت حال ہے اس حوالے سے اپنی آئندہ انتخابی حکمت عملی کو کلیئر کرنے کے لیے خان نے یہ داو کھیلا ہے اپنی دو صوبائی حکومتوں کو اس نے قربانی دی ان کی قربانی دیتے ہوئے تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ اسے اگلا انتخاب کس طریقے سے لڑنا ہے کیونکہ آپ فورن نئی قیادت کو سامنے نہیں لا سکتے اگر یہی لوگ جو اس آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں اگر انہی کو آپ امیدوار بنائیں گے اور اینڈ میں آپ کو پتا چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ تو آپ کی سخت خلاف ہے وہ تو آپ کے خلاف مخالف جماعتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو پھر ایسے امیدواروں طرف سے وہ فائٹ نہیں دی جا سکے گی جو پھر خان کو لڑنا پڑے گی تو اس کے لیے ضروری تھا کہ خان یہ بر وقت فیصلہ کرے کہ اس کا ساتھی کون ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی کون ہے تو موجودہ جو سناریو ہے آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی مرحلے میں چوہدری پرویز الہی کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑ گئی کہ وہ خان کے ساتھ نہیں ہے جنرل باجوا کے ساتھ ہیں اسی طرح آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی حکمت عملی اور خان کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ جس طرح کاف لیگ ایکسپوز ہوئی ہے اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر جو بڑے بڑے لیڈر ہیں جو ارکان اسمبلی ہیں جو ایم این اے ہیں جو ایم پی ایز ہیں وہ یا تو کھل کر خان کی حمایت میں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سامنے آ جائیں گے یا پھر خان انہیں بڑے طریقے سے پچھلی سفر میں دھکیل دے گا ناظرین, یہ ہمارا آج کا وی لاک تھا کہ کس طریقے سے خان نے ایک بال میں تین وکٹیں گرائی ہیں کاف لیگ ایکسپوز ہوئی اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہونے پر مجبور ہو چکی ہے اور پی ڈی ایم بھی ایکسپوز ہونے والی ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی بے پر یہ میچ جیتتی ہے تو بھی وہ ایکسپوز ہوگی اور اگر اسے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکیاں حاصل نہیں ہیں موجودہ جو جنگ ہے جو موجودہ مارکا ہے اگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکیاں پی ڈی ایم کو حاصل نہیں ہے تو پھر خان چھا جائے گا اور وہ اس انداز سے پھر حملہ کرے گا اس انداز سے وہ اوور کروائے گا پوری ٹیم کو وہ اڑا کر رکھ دے گا ناگرن سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے خان نے اپنے کارکنوں کو کھلاڑیوں کو متحرک کر دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ پہلے مرحلے میں گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوگا اگلے مرحلے میں پھر یہ سلسلہ پورے ملک میں پھیل جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی اپنے انتخابی مہم کو تخت لاہور کی اسی جنگ سے شروع کر لے گی اور آپ دیکھیں گے کہ یوں محسوس ہوگا کہ پی ٹی آئی نے اپنی انتخابی مہم عوامی رابطہ مہم اور احتجاج کو مکس کر کے ایک نئے انداز میں ایک نئے جارحانہ انداز میں دو ہزار تیس کا الیکشن جیتنے کی تیاری شروع کر دی ہے ناظرین حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اندر کھاتے اور پی ٹی آئی کے اندر جو نیا دھڑا تشکیل دینے کی کوشش ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں یہ ہم آپ کو اپنے آئندہ ویلاگ میں بتائیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدوس کو اجازت دیجیے اپنا اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے ہمسایوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ